support Тези за какво са? Тези не съм ми ги показвала никога. За мигрена. Тези? За брадавици. Тези за какво са? За испански. Искаш ли да пробваш? Нали ми беше забранено? За забравяне. Хайде, обличи се, след малко идват хора. О, трябва да ми дадеш пак от твоите сладки. Този път побелях още първия ден. Нали ти казах да не ги ядеш толкова често? Само по една на ден. Ами, да, дявола, ние вече се виждаме всеки ден. Ти представяш се какво не, може да стане... Не, повече от една на ден. Да, да, да, да. Благодаря ти. Изпита ми е утре сутринта. Да. Изяше като се прибереш. Какво смесихме предишния път за участието ми? бяха два вина. Отиди на витрината. Дай ми от за забравяне. Моля те, след малко трябва да изляза пред публика. <сък> Натроши му от сладките за мигренен ги служих му за подмладяване. Дутри Плански? Плански? Извинявайте, познаваме ли си? Припознава съм се. Няма проблем. И на мен ми се случва постоянно.